لم يسكرها التاريخ إلا قليل إنه اليوم الذي مكن الله تعالى فيه للمسلمين إنها معركة لا يعرفها الكثير من المسلمين إنها دومة الجندل ما قصة هذه المعركة وكيف كانت تابعونا ولكن دائما وأولا لا تنسوا الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم أخي الكريم أخت الفاضلة إذا أعجبكم محتوى قناتكم حكاية تاريخ لا تبخلوا علينا بدعمكم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى نواصل ذلك العمل الهادف إن شاء الله السلام عليكم أرسل أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى القائد العسكري عياض بن غن الفهري لفتح مدينة دومة الجندل التي تقع على أطراف الجزيرة العربية وكان ذلك في العام الثاني عشر للهجرة لأنها كانت مدينة ذو أهمية تجارية فإن بها طريقا تجاري فكان ملتقى للقوافل التجارية التي تأتي من أرض الحجاز ومن أرض العراق ومن أرض الشام وقد تمرد بعض من أهل الدومة الجندل فأرسل أبي بكر الصديق رضي الله عنه عياض بن غن الفهري لضم تلك المدينة تحت الفتح الإسلامي وأن يدعو أهلها إلى الإسلام وكان أهل دومة الجندل كانوا ينقسمون إلى ثلاث، فمنهم اليهود ومنهم النصارى ومنهم عبدة الأوسان فقد كان يعبدون صنما اسمه ود ولما وصل عياض بن غن رضي الله عنه إلى أرض دومة الجندل وجدها محصنة تحصينا شديد وكان من أشد حصون هذه المدينة حسن قبيلة كلب العربية التي كانت تدين بدين النصارى فعسكر عياض بن غن بالقرب من هذه الحصون وقد انحصرت تلك المعركة في بداية الأمر بالرمي بالسهام والتراشق بالنبال واستمرت المعركة على هذا الحال طيلة أسابيع حتى أجهد الطرفين وعندما طال الأمر أوصى بعض المسلمين إلى عياض بن غن أن يكتب إلى خالد بن الوليد بهذا الأمر حتى يأتي إليه بالمساعدة فلما وصلت الرسالة إلى خالد بن الوليد التي كتب فيها عياض بن غن وشرح فيها أمر المدينة إلى خالد بن الوليد وطلب منه المساعدة على فتح هذه المدينة الحصينة وفي اليوم التالي تحرك خالد بن الوليد من أرض عين الطمر إلى دومة الجندل لنجدة عياض بن غن وجيش المسلمين ولما سمع أهل دومة الجندل بقدوم خالد بن الوليد وما فعله في المعارك السابقة وكان بقياده اكيدر ابن عبد الملك الكندي الذي كان اسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعد ذلك عن الاسلام وكان معه الجودي ابن ربيعه وذكر الامام الطبري في كتابه انه نشب بين القائدين العربيين خلاف فتنازل اكيدر ابن عبد الملك عن القياده للجودي بن ربيعة وقد قال الأكيدر بن عبد الملك والله إني لا أعلم أهل العرب بخالد فإن خالد بن الوليد لا يرى جيشا كبيرا أو صغيرا، فإنه لا يأبه بالخصم ولا يهتم بعدد جيشه فإنه لا يرجع إلا بعد أن ينتصر فأطيعوني وصالح القوم فأبوا ذلك فقال الأكيدر: والله لا أواليكم حرب خالد، وقرر الانسحاب. وقد أرسل الجودي بن ربيعة إلى القبائل العربية المجاورة، يطلب منهم الانضمام إليه والمساعدة، لفك حصار المسلمين، ولا سيما أنه لا قدرة له بخالد. وقد انضمت إليه بعض القبائل العربية النصرانية، مثل قبيلة الغساسنة، وقبيلة كلب العربية النصرانية ولما وصل خالد بن الوليد إلى أرض دومة الجندل ومساندة عياض بن غن الفهري وجيش المسلمين فقد أوكل إلى عياض قيادة الجيش الإسلامي معه وقد أرسل عياض إلى الجانب الشرقي من حصن دومة الجندل وتمركز خالد بن الوليد في المنطقه الجنوبيه التي تفصل بين دومه الجندل وارض العراق والاردن واخذ القائد العربي النصراني الجودي بن ربيعه بانتظار المسلمين حتى يقوموا بالهجوم على الحصن ولكن المسلمين لم يهاجموا الحصن مباشره واستمروا في حصاره فما كان من هذا القائد الخبيث إلا أنه قرر أن يبدأ هو الهجوم وأن يقسم جيشه إلى فرقتين فرقة تهاجم عياض بن غن وفرقة تهاجم خالد بن الوليد وهي الفرقة الأكبر وتقابلت الفرقة الأولى التي هاجمت جيش عياض فصدها عياض بقوة وبسالة وأما الفرقة الثانية التي كان يقودها الجودي بن ربيعة بنفسه وقبيلته وديعة العربية توجه إلى هجوم جيش خالد ورأى أن جيش المسلمين لم يحرك ساكناً فأمر هو ببدء الهجوم وبينما كانوا المسلمون على أهبة الاستعداد لصد هذا الهجوم المفاجئ أمرهم خالد بن الوليد بالهجوم والتحرك بضربات سريعة، ونشب بين الفرقتين معركة ضروس، وسب فيها جند المسلمين على جند جودي بن ربيعة، وما كانت المعركة سوى دقائق معدودة، حتى أصر المسلمين عددا كبيرا من هذه الفرقة، وكان على رأسهم الجودي بن ربيعة. فما كان من خالد بن الوليد إلا أنه أخذ الجودي ومن معه من الأسرى إلى حصن دومة الجندل وقطع رؤوسهم جميعاً أمام أهل الحصن وما هي إلا أيام وبعد أن أغلق الحصن أبوابه أمام جيش المسلمين قاد خالد بن الوليد هجوماً آخر على ذلك الحصن. واستطاع أهل الحصن المقاومة الشرسة ولكن لم تطل أمام جيش خالد واستطاع خالد بن الوليد أخيرا فتح دومة الجندل إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد إن شاء الله في امان الله ورعايته